Ти звикаєш до смерті на полі бою, для тебе це практично ніщо. Для мене було важливо саме воювати, а не сидіти, або десь в другій лінії ходити. Мені кажуть, чувак, ти сюди не потрапиш місяця за три мінімум. Хочу посадити Валетенський горіховий сад. <му> Мені повний 23 роки. Народився в місті Полтава. Проживав в місті Полтава. Останні три роки був за кордоном. Керував відділенням на заводі псасунг СДІ в Угорщині. Найближчі мої рідні зараз в Америці, це брат і матір. Менший брат. Йому 14 років. А... Вони виїхали 24 лютого чи давно? Пізніше. Пізніше? Так. Ну, Луга під часом на масштабну автоху. Так, так, так. А чому саме в Америку виїхали? Там родичі Заборонений. І фільм. Класний. Звісно. Але є ще купа книжок. Ну і Харарі. Історія людства від початку до сьогодення. І Гомодео. Це продовження цієї ж книги. А, із українських. Мирослав Дочинець, криничар Просто неймовірна книга. Вона піднімає дуже важливі питання і просто перевертає весь свій світ до Гори Дриго. Як же не згадати Жюль Верна? Якраз всім буде цікаво. Матя Шандор. Тим більше при таких подіях вона може показати, що б могло статися з українцями, якби не. Якби не добровольці, якби не волонтери і того подібного. І якби не 14-й рік. Спільні друзі. Через спільних друзів. Я пробував в Полтаві зайти в Нічого. Просто нуль. Кажуть, черги глянь, чувак, там люди воювали, а потім... Є черга з призовників, і всіх інших послужили, десь були. І кажуть, чувак, ти сюди не потрапиш місяця за три мінімум. Я такий, окей. Пішов в ТРО, в ТРО. Ну, ми всіх набрали. В принципі, ти не потрібен. Добре, пішов шукати де інде, і ось знайшов через друзів, що ніби як в Києві треба люди. Ти був в Угорщині 24-го З 23-го на 24-го, так. Як ти дізнався про е, повномасштабне вторгнення і які твої були першочергові кроки? Я очікував війну до того, задовго до того. Я був повністю готовий і чекав, коли все-таки це почнеться. Це для мене не стало шоком або якимось сюрпризом. Просто друг, ліпший друг, він в СБУ працює. Як тільки все почалося, він мене набрав. Почалося. Плюс все. Зібрав речі і поїхав. Я задавав питання, чи будемо ми воювати в чомусь більш кривавому, бо для мене було важливо саме воювати, а не сидіти, або десь в другій лінії ходити. Ну, сказали так. Чувак, не переживай, все буде, кров, салюти і свинця і все інше. Я кажу, добре, звісно, я хочу вами. 15 квітня на моє день народження підписав документи і все. Кожен день, коли я не втратив побратима, це щастя. Це втрачати близьких побратимів. Але найтяжче їх ховати, дивитися в очі їхнім. Ти звикаєш до смерті на полі бою, для тебе це практично нічого. А коли ти приїжджаєш в мирне життя і бачиш гори людей, які втратили цю людину – це дуже важкий удар. І коли після кожної ротації ти їздиш до родичі побратима, а їх там вісім і більше ну – це важко. Повернутися до звичайного цивільного життя, до моїх колишніх планів – побудови бізнесу. Подорожам в гори, походам в гори. І все інші. Який бізнес хочеш збудувати? Аграрний. В Україні. Звісно. Який саме? А, хочу посадити Волетенський горіховий сад. Бажаю українцям бути українцями у всіх сенсах цього слова і пам'ятати, передавати цю пам'ять дітям наступним поколінням.